کتنا زبردست طریقے سے انہوں نے پیک کر کے ہمیں بھیجا ہوا ہے اور ماشاء السلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آج ہمارے پاس ایچ پی کا ایک لیپ ٹاپ آیا ہے جو کہ ایچ پی الائٹ بک جی سکس ٹو ففٹی اس کا ماڈل نمبر ہے جو کہ اگر ہم اس کے سپیکس کی بات کریں سکسٹین جی بی ریم ٹو ففٹی سکس ایس ایس ڈی فل ایچ ڈسپلے کے اندر وت ٹائپ سی چارجر اینڈ 65 فائیو واٹ کی اس کی بیٹری ہے جو کہ اچھے اسپیکس کے اندر آتا ہے اور یہ لیپ ٹاپ دیکھنے میں بہت اچھا ہے ایٹ جنریشن کے اندر ہے اور میں نے اس کو یوز میں پرچیز کیا ہے اب یوز میں پرچیز میں نے کیوں کیا کیونکہ نیو کی جو پرائز ہے آج کل ڈالر بہت زیادہ اوپر ہوا ہوا ہے تو نیو تھوڑا سا بجٹ کے آؤٹ ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا یوز میں ہم لے لیں تو آج ہم نے ایچ پی کا لیپ ٹاپ منگوایا ہے اب یہ لیپ ٹاپ میں نے کہاں سے منگوایا یہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا تو میرے ساتھ جڑے رہیں آج کی اس کی ہم انباکسنگ کرتے ہیں میرے لیے تو بھائی نیو ہی ہے چاہے یوز میں ہی کیوں نہ ہو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا پٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے پہلے نظر آتی اور یہاں پہ انہوں نے 65 فائیو واٹ کا اس کا انہوں نے ہمیں چارجر دیا ہے جو کہ ایچ پی برانڈنگ کے اندر آپ کے پاس آتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ اس کی ہمارے پاس کتنے کا میں نے لیا یہ یہاں پہ اس کی جو رسید ہے کہاں سے میں نے لیا یہ سارا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہم یہاں رکھتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارے پاس مین ہمارا جو ہے یہ لیپ ٹاپ ہے اب لیپ ٹاپ کی اگر آپ یہ چیک کریں یہ دیکھیں کس طریقے سے آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ آیا ہوا ہے یہ میں نے ٹی سی ایس کے تھرو منگوایا جی یہ دیکھیں جی اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس اصل یہ چیز جی. ڈبے کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کی دیکھیں کتنا زبردست طریقے سے نے پیک کر کے ہمیں بھیجا ہوا ہے اور ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ لیپ ٹاپ ہے جی ایچ پی کی ماشاءاللہ بہت اچھی برانڈنگ ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور لیپ ٹاپ کی کنڈیشن ماشاءاللہ اللہ بہت اچھی ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اور اس سائٹ سے اگر میں آپ کو دکھاؤں دیکھیں ایٹ ایچ پی ایٹ جی یہ ہمارے پاس اس کا ماڈل ہے ود جی بی ریم اور سکسٹین جی اور ٹو ففٹی سکس ایس ایس ٹی یہ اس کا ماڈل نمبر ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے سٹینڈ ہیں اور اس سائڈ پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ہیڈ فون جیک ہے ٹائپ سی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس پورٹس ہیں ایس ایس سی پورٹ ہے ایچ ڈی ایم اے پورٹ ہے اور اس کے بعد یہ سم ٹرے آپ کے پاس یہاں پہ ہے اور اس سائڈ پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے اس کی برینڈنگ ہے اور دوسری سائٹ سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آپ کو ایک ایس ایس ڈی پورٹ مل جاتی ہے اور یہاں پہ بھی ٹائپ سی آپ کے پاس چارجنگ ہے یہ سپیکر کی سلاٹ ہمارے پاس ہے اور اس کے دیکھیں برینڈنگ ہمارے پاس ماشاء اللہ بہت اچھی ہے ان کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی اب ذرا ہم اس کو ہم کھولتے ہیں جی اگر ہم سکرین کی بات کریں تو ماشاء اللہ 15.6 ففٹین انچ کے اندر اس کی اسکرین آتی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے یہ کھل کے سامنے آتا ہے لائٹ بک ہے اور یہ اس کا فنگر پرنٹ سینسر انٹل کور آئی فائف ایٹ جنریشن کے اندر ہمارے پاس آ رہا ہے یہ اس کا نم پیڈ کی بورڈ ہے یہ اس کی اسپیکر گرل ہے یہ آن آف ہے ادھر سے ہم اس کو آن کر لیتے ہیں جی اور یہ دیکھیں یہ اس کے بٹن بھی مجھے ماشاء اللہ اسموتھ لگ رہے ہیں اور اس جو کوالٹی ہے مجھے بہت ہی اچھی کوالٹی لگ رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں جی یہ آن ہو رہا ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنے تین چار سیکنڈ کے اندر یہ آن ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ماشاء اللہ ادھر دیکھیں برانڈنگ ہر چیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے کوالٹی اس کی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس کی پارٹس پارٹس بھی ماشاء اللہ ٹھیک ہیں اور اس بھی میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست کوالٹی کے اندر ہمارے پاس یہ آتا ہے اور اس سائٹ پہ میں آپ کو دکھاؤں ذرا یہاں پہ دیکھیں یہ بار کے اندر یہاں پہ اس کی ہم سیٹنگ وغیرہ کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ چارجنگ بتا رہے ہمیں اگر آپ ذرا غور کریں تو یہ آپ کو ٹیبلٹ بھی نظر آ رہا ہوگا ٹیبلٹ بھی اس کا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ تھی ہماری آج کی یوز لیپ ٹاپ کی انباکسنگ جو کہ ہمارے پاس ایچ پی کا جی سکس ماڈل ہے ایٹ جنریشن کے اندر ہے وتھ سکسٹین جی بی ریم ٹو ففٹی سکس ایس ایس ڈی آپ کو لیپ ٹاپ کیسا لگا اس کی سپیسیفیکیشن کیسے لگی اس کا ڈسپلے کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس کے اوپر پراپر ڈیٹیل کے اندر میں ویڈیو بناؤں گا ابھی اس کو میں ایک ہفتہ دن یوز کروں گا پھر اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے اس کی پرفارمنس کیسے ہے اس کے اوپر میں ویڈیو ضرور بناؤں گا دوستوں اگر آپ کو لیپ ٹاپ اچھا لگا ہے اور لیپ ٹاپ کی اسپیسیفکیشنز اچھی لگی ہیں اور جو میں نے اب اس کو میں نے لیا کہاں سے مین چیز حفیظ سینٹر کے اندر مائی کمپیوٹر شاپ ہے وہاں پہ فیضان بھائی ہوتے ہیں جو ڈسکرپشن میں بھی, بھی میں نے ان کا نمبر ڈال دیا ہے اور اسکرین کے اوپر بھی ان کا نمبر چل رہا ہوگا آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر میرا ریفرنس دیں گے تو آپ کو مزید ڈسکاؤنٹ کر دیں گے ویسے بھی ان کے ریٹس مارکیٹس سے اگر ہم کمپیریزن کریں تو ان کے ریٹس ریزنیبل ہوتے ہیں تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے کسی بھی کمپنی کا لیپ ٹاپ چاہیے ایچ پی ڈیل اے سر تو اور ایپل سیریز کے اندر بھی ان کے پاس مل جائیں گے پلس اسیسریز اور لیپ ٹاپ کے اندر آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سفیز سینٹر کے اندر ان کی شاپ ہے ایڈریس ان کا سکرین کے اوپر چل رہا ہے وتھ کانٹیکٹ کے ساتھ تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد